Morjes, tässä tällä viikolla varmistu, niin Kihlatun kanssa muutetaan heinäkuun alusta Espooseen. Tässä molemmat saatiin sieltä työpaikat ja sitten asuntojärjesty myöskin nopealla aikataululla. Eli minä menen sekuritakselle töihin ja sitten puoliso sai tehtaasta työpaikan tuolla Espoossa. Ja tota, sitten asuntoasia, niin se järjesty kyllä tosi näppärästi, että kahdessa päivässä siitä kun aloitettiin asunnon niin sitten jo oli vuokrasopimus allekirjoitettu. Ja löytyi silleen hyvältä paikalta, että päästään molemmat kulkemaan töihin näppärästi junalla ja bussilla. Ja kämpästä löytyy tota kaikki mukavuudet niin sanotusti, eli tota löytyy lasitettu parveke ja tota oma sauna ja tietysti ää, tiskikone ja tota kaikki, kaikki niin kuin hyvin moderni, moderni asunto on ja se itse taloakin niin saa alli kymmenen vuotta sitten rakennettu, että tuota, on niin viimeisen päälle. Että ainoa tietysti on se, että niin kuin tiedetään, niin vuokrataso on aika korkea, että noin tonnin luokkaa on se vuokra, mitä siitä kaksi, josta maksetaan. Mutta sitten ää, täällä Joensuussakin niin maksetaan 800 euroa plus vesimaksu joka kuukausi, ja tässä kämpässä ei ole hissiä, ei ole lasitettua parveketta, ei ole omaa saunaa. Ja sitten myöskin pk-seudulla asuminen on helvetin kallista, mutta sitten joissakin asioissa pääsee vähän halvemmalla, kuten matkustaminen, että siellä on... on Esimerkiksi julkisilla matkustaminen niin tota, näppärämpää ja edullisempaa ja huomattavasti paremmin kulkee sitten vuorotkin ja tälleen, että nämä on näitä elämävalintakysymyksiä. Että kyllähän se hurjalta tuntuu, tuntuu se, että tonni on vuokraa, mutta... Minkäs teet? Ei se kyllä halpaa näissä muissakaan kaupungeissa ole, etenkään opiskelijapaikkakunnilla, niin kuin Joensuu tai vaikka Jyväskylä tai Kuopio. Mutta tota, joo, tähän nyt sitten päätyttiin ja onhan tämä nyt vähän sellaista veivaamista ollut, että itsellä oli niin kun Ajatuksena jo viime vuoden puolella ää, tota, se, että kesällä lähdettäisiin lähdettäis sitten pääkaupunkiseudulle. Ja tota, puolison kanssa siitä keskusteltiin ja tota, mietittiin sitä ja sitten niin kun, ää, jouluaikoihin niin sovittiin, että lähettäisiin sitten vuoden lopussa tämä uh, niin tämän vuoden lopussa olisi se muutto ja sovittiin sille, että tehdään tällä tapaa. Ja tuota, se oli sitten niin kuin, uh, sillä selvä. Mutta nyt sitten tuossa uh, puoliso tuli sitten toisiin ajatuksiin uh, ja silleen ihan... Mielissään sitä, mielissään sitä oli ja hän sai, hän sai tota, tosi hyvän työpaikan, ainakin näin paperilla. Niin pitäisi olla kyllä tosi kivaa ja parempi palkka kuin täällä nykyisessä ja paremmat edutkin ainakin jossain määrin. Mutta tota, se, mikä siinä tässä koko prosessissa, kun... Totta kai muuttoon liittyy paljon niin kuin säätämistä ja selvitettäviä asioita, työpaikat ja äh, tota, asunnot ja nyt sitten muuttofirman hankkiminen ja tämmöiset. Mutta se, mikä on itselle ollut tässä kaikkein harmillisin, on se, että nyt joutuu tuosta firmasta lähtemään, missä nyt on ollut... Äh, Tammikuun lopusta töissä. Ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että on tässä tämän 22 vuoden aikana jo kaksi kertaa niin kuin irtisanoutunut. Ja ei kyllä voi enemmän olla päinvastaiset fiilikset, että silloin kun heti vuoden alussa irtisanouduin Kelalta, niin se oli oikein niin ilo ja onnenpäivä, että ei niinku yhtään tuntunut pahalta jättää sitä irtisanomista ilmoitusta, että päinvastoin se kyllä niinku oikein niinku taakka lähti sydämeltä, kun sai se tehdä, jota oli pitkä pitkä aikaa miettinyt ja tota, se on kyllä ollut hyvä päätös, mutta nyt sitten tämä Irtisanautuminen tästä nykyiseltä työnantajalta, niin tämä kyllä niinku itsellekin jätti vähän pahaa suuhun, koska on, on tykännyt tykänny olla tuossa töissä. Mutta tietysti se, että kun Uh, joka tapauksessa, ja minkä sinne tuota esimiehillekin sanoin heti alussa, että muutto muuttoaikeet on sinne pääkaupunkiseudulle, mutta se nyt tuli vähän nopeammin kuin oli alun perin suunniteltu, niin se, se jäi vähän harmittamaan, että, että uh, tuli tälleen vähän yllättäen, mutta kuitenkin tässä ei nyt kuitenkaan ihan silleen, että Moro lähe huomenna, että onhan tässä 6 seitsemän viikkoa aikaa, ennen kuin sielläkin päässä järjestellä asioita ja varmasti kyllä järjestyy, mutta sillä se, se on ollut niin kuin kaikkein ikävin, ikävin puoli tässä, että vähän huoli, ikävällä tavalla joutui tekemään tuon, se vähän harmittaa. Mutta, mutta tota, tosiaan, kyllähän se nyt tässä kesällä on muutenkin paljon kiveempi muutta kuin joskus uuden vuoden liukkaudessa ja pimeydessä. Ja tota, tosissaan se, se kuuritakselta niin on, on varmasti, tai onkin puhuttu jo asiasta ja mukavia hommia tiedossa ja silleen toki monipuolisempaa, mitä tämä nykyinen homma, niin taatusti oikea päätös lähteä, että tuo vaan jäi hieman kaivelemaan tuo irtisanoutuminen. Mutta se oli tehtävä. Nyt sitten tota oikeastaan mikä vielä tässä on auki, niin pitää tuo muuttofirma hommata, että nyt kun meitä on kaksi tässä muuttamassa ja tavaraa on paljon, todella paljon, niin tota, ei se oikein onnistu enää, onnistu enää niin puljaamalla. Että ne muutot, mitä aiemmin on tehnyt, niitä on aika monta kuitenkin jo kertynyt. Niin ne on kyllä aina onnistunut jotenkin ilman muuttofirmaa puliaamaan, mutta nyt on tuota sen verran iso tämä projekti tässä, että ei kyllä ole ei kyllä mitään toivoa niin kuin, vaan muulla tavalla sitä järkätä, että Nyt vaan koittaa saada jonkun järkevän tarjouksen niiltä firmoilta, että eihän se halpaa lystiä olevaa. Mutta tota, ei, se, ei se nyt oikein muullakaan tavalla järkevästi mene. Semmoset kuulumiset tällä kertaa. Ja, tota, kiitokset katsomisesta ja jääkieko MM-kisatkin on jo alkanut, niin taitanpa nyt tulla taustalla. Leijoni avausmatsi pyörii, niin taitanpa hypätä sen mukaan. Kiitokset katsomisesta ensi viikkoon. Moikka!